ezagutuko ditut. Bat, aizezkoa, eta bestea perkusiezkoa. Tik-tak, tik-tak, bai! Trikitixa eta panderoa! Kaixo! kaixo. Trikitixa aize instrumentua da eta euskal instrumentu petopetoa? petoa bai, Trikitixa akordeo diatoniko bada. Eta akorde guztiak bezala haizea behar du, soinua sortzeko. Eira, aizea sortzekoa ospoa mugitzen duen. Eta arras ez duzu. Oso gurea da baina. Ez eztasmatu nora iritsi izan eskala dira. Trenes. Trenes bai. Norte potest Mire egin dutenean, Beasain eta Olazte tartean oso zorra menditsu bat zegoen. Eta trenak hori zehartu behartzuenez, Alpetako langileak etorrezidan hori egitea, bai, Eta beraien atxelen garaietan jotzeko soinu txiki batek arrezten. Beraien akordeon diatonikoa. Gure asko gustatu egun tres nagura. Eta hemendik kendan dik, gauzatxo batzuk aldatu Eta gaur egune gure akordoi diatoniko propioa daukagu trikitixa. Eta arduan euskal musika jotzeko erabiltzen dugu. Bueno, bai, euskal musika jotzen dago, baina euskal musika bakarrik ez, eh. Ah. Begira, hau panderoa da. Trikitixaren lagun mila. Lagun berri bat topatu dut bidean, eh? Zu ere panderoa eta trikitixa ez da? <laughs> panderoa Perkusiozko musika tresna bat da, zurezko ztaibadu, eta bertan txindak. Larruak kolpatuak, soinua ateratzen du, edo musika tresnari laguntzeko prest dago. Ikasi nahi? Bait, behar hartzen zuen nahi duzutena. Ha, horrela. Huuu, horrela Eta hartzekin kolpatuko dugu. Ea, eredmu batzuk ara kutxiko dizkizuet. jo eta zuek kara Zuek ere Kim. Soia tere saliatu, eh? Kim, noba. Kim, ka. dena jarraian eingo gara. Ea, 1, ba. 2. Ba, Atsera eendani izaz다가 daako подi! Ekitisak iruzatik ditu. Eskubikoarekin melodia egiten dugu. Botoiak zapalduz, zapatzak altxatu eta barruan dagoen zulotxotik aizia sartu egiten da eta miak mugitzen ditu. Gero hemen hauspua dugu. Birikak bezala, arna sartu eta botatzeko. Eta ezkerreko eskuarekin erritmoeran baten dugu. Eta orain hemen putz egin godutnik ikusteko hauspuak egiten duena. Hori lortzen dugu auspogaren mugimenduaren mitarpez. Orain, panderoarekin lagundu beharrean, gorpuzarekin lagunduko dugu. Pin-pan, pilota, oinaikin egingo dugu. Zuek ere egin. Bat, bi. Egin duztu eh? Orain? Oina eta eskua? Bat bi! Oina eskua, oina txalo, oina txalo, oina txalo... Oso, hando? Guazzen noain, den no okrekarekin egitera. Iri, iri, iri, iri... baina beste tresnabatzuekin ere jotzen dugu ikusia adibidez ondorengo abesti hau bizi horaz. Eta beste abesti honetan, eginan, eitzezko musikatresnak ere gurekin batera jotzen dute. Ikusi. <SILENCIO> Ezker aldeko botoiek soinu bera emango digute auspoa ireki ala izten badugu. Begira. Baina eskuin eskuan ez da gauza bera gertatzen. Auspoa itxi ala irekitzen badut doino dezberdin emango digu. Begira. Tindu? No, no lasiko xiko gara? Venga, abesti horikin la xiko gara. Itxi, ireti azpian. Eta itxi. O sondo, hori hartuko dugu berriro. Berriro, berriro. Venga, a ver. Andara, ikasiko ditut!